Keçmiş aktor, indiki Azərbaycanın baş naziri Novrus Məhmədov kimdir? Novruz Məhmədov, 15 mart 1947-ci ildə Babək rayonunun Şıx Mahmud kəndində anadan olub. 1963-cü ildə orta təhsilini başa vuran Novruz Məhmədov Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunun Avropa Dilləri Fakültəsini Fransız Dili Şöbəsinə daxil olub. 1970-ci ildə həmin fakültənin fərqlənmə diplomu ilə bitirən Novruz Məhmədov 1967-68-ci illərdə Əlcəzairdə 1971-73-cü illərdə Giviniyada 1978-81-ci illərdə isə yenidən Əlcəzayirdə tərcüməsi və baş tərcüməsi işləyib. Noğruz Məmmədov 1991-ci ildə disertasiya işini müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. Noruz Məmmədov 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Pedagoloji Xarici Dillər Universitetinə hazırlıq, 1993-1997-ci illərdə Fransız Dili Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. 12 aprel 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydar Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Admin Strasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü vəzifəsinə təyin edilən Noruz Məhmədov 1995-ci ildən 1997-ci ilə qədər Heydar Əliyevin fransız dili tərcümətçisi olub. 1997-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı ilə ona fövqaladı və səlahiyyətli səfin rütbəsi verilib. Noruz Məhmədov 1998-ci ildə Azərbaycan-fransız dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində xidmətlərinə görə Fransa prezidenti Şak Şirak tərəfindən Legion de Honor fə İlham Əliyevin sərəncamı ilə ordeni ilə tərtif edilib. 2005-ci ilin sentyabrından UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının üzüdür. Novruz Məhmədov 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə şöhrət ordeni ilə tərtif edilib. 2009-cu ildə Polşa Prezidenti Lih Kaczynskinin sərəncamı ilə Azərbaycan-Polşa münasibətlərinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə Polşanın Fəxri Legion ordeni ilə tərtif olunub. 13 mart 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərən Cami ilə şərəf ordini ilə tətif olunub. 1 iyun 2017-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti xarici siyasi məsələləri üzr köməkçi şöbə müdürüdür. İşlədiyi müddətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici ölkələrə səfərlərində müxtəlif summit, beynəlxalq forum və konfranslarda Azərbaycanın rəsmi nümayəndə heyətinin üzvü olmuş, iki tərəfli və çox tərəfli danışıqlarda iştirak edib. Azərbay Dillər Universitetinin fransız dilinin leksikolojiya və üslubiyyət kafedrasının müdürüdür. Novruz Məmmədov həm də 1995-ci ildə ekranlaşdırılan fransız filmindən Fransa səfirliyinin əməkdaşı rolunu ifa edib. Azərbaycan, fransız, rus, ingilis və türk dillərini mükəmməl bilir. Evlidir, 3 övladı və nəvələr var.